A nyní si, přátelé, ukážeme, jak změříme pH z naší moči. Vlevo máte možnost vidět moji moč v 6 hodin ráno, kdy tělo vylučuje toxiny, proto je tmavá a může, kdo má hodně toxinu, i zapáchat. Pravo Vidíte moč po 10. hodině raní, kdy tělo už skončilo vylučování z přirozeného detoxikace. Proto je moč čirá, neměla by zapáchat, měla by být taková neutrální. A to je vlastně odrazem správného vnitřního prostředí. Nyní vám ukážu, jak si to změříme zpáhá papírkem. Chce to tak vteřinku. Vidíte sami, že je to kolem pětky, To tak vychází ta barvička. Vteřinku dvě, počkáme, podíváme se. Nyní změříme Pravou. Už se to zabarvilo. Vidíte? Vteřinku dvě, až se zabarví lakmusový papírek a máte možnost vidět, že to je kolem té sedmičky. Jo, je to lehce takové žlutozelené. A teďka si ukážeme přesnější měření přímo pH metrem. Takže zapneme. Výinku necháme 5,6, co znamená, že je kyselé to tělo po ránu, což je v pořádku, protože nám funguje přirozená detoxikace. Zamícháme, právě bych to měla opláchnout, ale aby se to viděli rychleji. Ono to bude fungovat, Co se to zamíchá, tak se to pěkně naměří také. Tak, máte možnost vidět 7,2, ano? 7,2 7,3. To znamená, že je to ideální vnitřní prostředí. Čili od 7,2, což je lehce zásadité, do 7,4, což by kopirovalo zhruba pH. Moji krve. Takže v tomto správném vnitřním prostředí jsem vlastně minimalizovala možnost vzniku zánětu, nevznikají tam nemoci a je důležité to se starat o naše vnitřní prostředí, přizpůsobit k tomu stravu, pitný režim a psychickou pohodu.